Je by ja bohal Je by ja bohal Ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, Liemekaždy večer, Liemekaždy večer, na tebe tečekala. Liemekaždy večer, Liemekaždy večer,